OK, tomere osa. Znáš to sám, víš, jaký je to, být na zemi můžeš zůstat, ležet nebo na celý měnit, každý zažit je jak svoje plavné scéna ukvojí ženy Začínou ze šátku jak člověk. Znovu se celý, že nazážděno, družě věřit. Vždyť nebo ne, neště silnější, nic není. Žá mysl jenom ta to může změnit. Pouze se sebou samým můžeme superit. To dobra, co máme v sobě, musíme se dělit z jedné strany. božel země nemluví ty geny, ale věčnej za to, že díky je nehámotý lesem zemi mě tomu říkám, řekám, že bych omoceně. Nědoháním momenty, co jsem nezdí, není taj na to řešit, vylac cíný zvěsti, děab dohromady dalý věze A cesty mě dílo, že jsem půle letech, tak se věci poletech, teď, jako se šle, svý játru, svůj sole, plexus nezaplám se nikdy nehodemzdám, že mě byl jsem na tom hůř, ale dneska si tlesknu, zaznamenal progres, o který vysní ve snu, a o ty jen na teď. A dál to předtím, ale až po letech. Hrotil jsem někdy za kerem větším koregou. A ve další den něko byl těm lešem, nebo to chytnou v dvojtech. často stažený, vraša rutina, za rutinou, kurva nem kurvou zůstra nepořád, bez co bude chtít a do ludy koráb, kdo ti v době pomoc snou ruku podá, dneska se jen podá, kudla do zad, katastrofálně nadměrný, bože to celá to chápu jak pak, je těžký běžet Boha, svět mě ti slovy realitu, věkne slova, do plesla žil mě. Kreslova, Nemocný svět, tu deska, kdy on splň, že mi už dávno spal, lidi se oposadli, sadné, smutné vědět, že to je žádné zobrané, ustane, neveď umím, uhlík mé to plavu vysnapře, on je dlouho, co nevedla, by se za nás zpět, neveď muzik, tak už všechno zřestně, že ke mně z den, vidím tak jasně, sám za sebe, a přitom za svým, můj muzik, ten je cesty na svým, můj z vaší duše, kera, snažných, mě tak nezvládne, bez kolo, bez pětní, vlasby, kruhy, hořito, a my víc než na svých, Slávenci z nitra a z je málo, sami sebe si